Прощалися з молодшим сержантом, який загинув 27 квітня неподалік населеного пункту Оріхова, що на Луганщині, на міській центральній площі. Командир підрозділу мінометної батареї військової частини А-1008 Михайло на камеру свої прізвища не називає. Розповідає, де проходив військову службу загиблий. Роман був головним сержантом, командиром міномету, мінометної батареї. Проходив він службу в нашому підрозділі. Спочатку підписання контракту майже три роки, 7 травня цього року мав звільнятися. Дослужив тиждень до трьох років. Михайло розповідає про причину смерті військового. Під час виконання бойового завдання його автомобіль наїхав на Невизначений вибуховий пристрій підірвався. Заступник Волочиського міського голови Володимир Сергійчук особисто знав Романа. Говорить, його донька навчалася з ним у школі в одному класі. Розповідає, як місцева влада допомагала в організації поховання військового. У таких випадках ми забезпечуємо за рахунок міської ради повністю процес поховання і також виділяємо 10 тисяч гривень на ті потреби, які потрібно для сім'ї. Будемо рити, щоб зробити поховання і в частині цього. А далі вже будемо. Долучатися до постанового пам'ятника і по всіх тих зверненьках, які буде звертатися родина, сім'я, будемо допомагати. Директор Волочиської новикади навчався Роман Володимир Вуцький, каже, знав загиблого з дитинства. Роман – це наш випускник 2007 року. Перший клас, він також пішов до нашого навчального закладу, в нього мама в нас працювала, і бабуся в нас працювала, і ми його знаємо з маленького. Він навчався в нас в класі правового профілю, він гарно танцював, займався спортом, був активним. Директор додає, після школи хлопець продовжив навчання у обласному центрі. Після школи він навчався в, техні... в коледжі Хмельницькому, а потім працював на машинбудівному заводі. І з 2015 року він в зоні тоді АТО, а зараз по-іншому це називається. І 8, квітня, 8 травня він вже мав повернутися додому, у нього завершувався контракт. І їх вже відвели з першої лінії, і вже мама і готувалася, і свята, але таке життя, і він загинув. Роман Гуляк не планував служити у лавах Збройних сил України після школи, додає Володимир Ревуцький. Я не думаю, що він з самого початку налаштовував себе бути військовим. Але от коли виникли оці події, от тоді вони його до цього підштовхнули. Він не планував в школі і після школи бути військовим, але от 2014 рік все змінив. За словами заступника Волочиського міського голови Володимира Сергійчука, всього від початку війни на сході України загинуло сім жителів Волочиська. близьких у Романа Гуляка залишилася мама, батько та бабуся. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.